Bugün kimdi? Bugün bizimlə Elvin Əzimov. Xanəndə, özdəki bu yaxınlarda da çox gözəl iki dənə yeni klifi, işıq üzü görüb. Əz tamaşaçılarımız həqiqətən, bu oğlan çox istedadlı oğlandı. Bu uşaqda olan istedadı yəni görmək üçün ne ilə məhlazındır? Sadəcə, YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Niyazi adına Musiqi Məhdəbinin yetirməsidir. Hoş gəlməsən, Elvin. Mən səni dünənləri izlədim. Dinən izlədim, həqiqətən maşallah olsun, uğurlarım bol olsun. Əgər sən birlikdə verişinə gəlmirsənsə, həqiqətən birlikdə verişi çox uğurludur. Bizim Elvinlən gözəl bir ifaq gəlsin. Buyur Elvin. Deyirəm Elvim, var ol bu gözəl ifaya görə.